בדרך כלל שאנשים שומעים את המושג פאנג הם ישר חושבים בקשר של משרד על מפלי מים, שהם מנים בעצם אנרגיה. ומאוד מאוד חשוב לי להגיד שזה לא נכון. המפלי מים לא תמיד אה, מתאימים בבית ובעסק שלכם. מים יכולים לזרז דברים מלבד אנרגיה של שפע, הם יכולים לזרז דברים אחרים שאולי אנחנו לא רוצים בחיים שלנו, כמו בעיות של בריאות. ולכן יש צורך בבדיקה עוד יותר מעמיקה לגבי מיקום של מפה למים בעסק, והבדיקה הזאת נקראת נוסחאות מים.